بلا دے دے دے بھی, بھی کوئی تمہیں سچی بات کہے کھری بات کا جواب تو ہے نہیں بس جواب یہ شیعہ ہو گیا بھائی آپ کی کتاب آپ کا حوالہ تبری آپ کا بخاری آپ کا مسلم آپ کا مستدرک آپ کا یہ ساری کتابیں آپ کی ہیں ہم وہاں سے پڑھتے ہیں آپ جواب یہ دیتے اشیا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب تمہیں حق اتنا پسند ہے جب بھی حق کا نام آتا ہے اور حق کیوں نہ پسند ہو کیونکہ رسول خدا نے کہ علیم الحق حق علی, کے ساتھ, علی حق کے ساتھ آئے علی حق کے ساتھ آئے ایک کتاب مولانا طاہر القادری نے لکھی اب دیکھیں یہ عجیب سوچتے نہیں اب حنیف قریشی صاحب میں احترام کرتا ہوں بڑا دفاع کرتے ہیں کا جگہ جگہ پر لیکن پورا دفاع کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ ہم علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں خلافت میں نہیں افضلیت میں پہلے افضل جو ہیں جناب ابابکر کو پھر عمر کو پھر عثمان کو آتے ہیں تو علی, علی, علی, علی بولو افضل کون ہے تو علی کو نیچے لا دیتے ہیں یعنی اب ایک طرف کہتے ہیں اس بندے کے پاس پی ایچ ڈی بھی ہے یہ پروفیسر بھی ہے اس نے بڑے تھیس بھی لکھے ہیں پھر بولو کہ بھائی کون افضل ہے یہ بی ایا یا پی ایچ ڈی والا کہتے ہیں بی اے والا یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہوتی طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے ہر شیعہ وہ کتاب لے اور اپنے گھر میں رکھے اور اپنے اہل سنت کو وہ گفٹ کرے آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کر وہ خریدیں کتاب اس نے کتاب لے چھپی کے نہیں حالانکہ اس کے کلپ میں نے سنا تھا شاید وہ آ ہے کتاب پہلی کتاب اس نے لکھی ہے پوری کی پوری میرے خیال میں کافی جلدوں پر مبنی ہے جس میں انہیں تمام تر اہل سنت کی کتابوں سے مولا علی کے فضائل کو جمع کیا ہے تمام ترحل سنت کی کی سے سے ایک ایک جو علی ان میں میں آتی کہتا ہوں زیادہ نہیں ایک ہزار ایک ہزار صفوں کی کتاب کسی بھی صحابی کی فضیلت میں کوئی لکھ کے دکھائے ایک ہزار نہیں تو پانچ سو صفوں کی کتاب لکھ کے دکھائے پانچ سو نہیں تو ایک سو صفوں کی کتاب لکھ کے دکھائے حق جائیں گے حدیثیں ملیں گی نہیں ملیں گی تو جھوٹی اور گھڑی ہوئی حدیثیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلا ہوتا